Tohle je upozornění, že jsem panej, takže kdo to nechce sledovat, tak to přeskočí. Zatím. Takže združný, a tady jsem já zase, opět. Co tady asi budu dneska dělat? Um, Minecraft. Jo. Minecraft. Určitě tohle není absolutně moderný Minecraft. A uh, jinak... Jako, na, na začátku máte upozornění, jako... Že jako, jestli na to videa chcete koukat, tak jako ho skýpnete. Aspoň tak, tak jako vynechte ho. Ale... Tak bych to řekl. Um, mám tady okolo 12 modů, jestli mám okolo 8, jestli, jestli mám zůzpaň... správně. Je to... EMC mod, pak sejmeme mám Biom mod. Um, Bundle mody prostě, baťuškový mody. Že mám prostě backpacky a tak ty věci. Já to ukážu, nevíte se. Nezapomeňte určitě dělat uh, like a odběr a... jestli jste vědou, bude o čeho. Okomentuj, jestli to bude. Takže první věc tohle je takzvaně Hard armor, který vlastně... Takže je Ehm, takže... tady vlastně... No, jenom, Chuj, jsou tady... Ty uh, MSčky, jak jsem říkal vlastně. Tak pak tady jsou vlastně... Kde to je? Svěžový knížky tady taky jsou. Tabulku tady mám, jestli vidíte, tak tady ta, je ta tabulka. Vlastně, podam se ta tabulka. Má to 33 stránek. Uh, mám tady na Nějakej třeba Fium, nějaký, tady ty věci. elektřinu a tady ty věci. Pak jenom tady ten mod, což je dobrý, ten má takový krumpáč, který 3x3, což je mega dobrý. Néno, no. Uh, aha. Fui, pak ten jenom vlastně upgradeu česk na české a to tohle je lepší české, to používám. A ten EMS mod, tam jsou ty letyčka nějaký speciální, tenhle moc vám jen využiju, prostě tohle mám obdám. Pak tajemot, tady ten tady ty, tady ty, tady ty, jsou normální. Já to užím od začátku. A ještě, tady ty portovací blbosti že prostě, když teď tam nejdu, tak udělám třeba Bum. a jsem právě v 319 když chci, když A pak a pak teda to, eh, Takže uh, Takže. když chci, 2 sekund se znamená, co, co tady všechno mám. Tohle je vlastně moje farbička od prvního dílu, ještě se mi ještě, ještě jenom, vlastně dvakrát si vysklízal. Můj proto do A tady ty věci. Uh, tady mám prostě, že jsem zkoušel s tou segerku, tady to, co mám v ruce. Počká, já to na ukážu, co dělá ta segerka. Tohle dělá se Kirká, tohle tady to, no, tady, tak tohle to dělá. No, takže asi nějak tak jo. A vlastně těžíte jak chcete. Vytěží to všechno, klidně Bedroku. A až po hlínu, po stone, pro všechno. Pak tady mám krumbáč a ten dělá se zase to, že to všechno vytěží. Ten je jeden, jeden, určitý materiál. S když časem třeba sem, bum, zlato. Najednou to nefunguje, což něco naštve. Tak, tak. Jo, když jsou v toho, tak můžeme si ukázat lopatku, co dělá lopatka. Tohle. Tady byl všude štěrk. Uvidíte se kolik to toho štěrku. Bum, už není. A se paní inventář. aha. Ach jo. Pak tady mám bl, jako backpack, kde si můžu dát vlastně své věci, co měl většinou jako bordel, který vlastně potom se hodí hodit do čestek. A pak tady mám vlastně... To, to, tohle je strašně opět, 249. 24 damage. A... Funguje to vlastně... Na principu já jsem kůžu do kamery, na principu, um, že v tom jsou všechno že v tom je Že v tom je Sekírka to a takže s tím můžeme udělat hodně věcí. Vidíš? Vidíte? Prostě úplně nope Jo prostě strašně dvě věci tady můžu s ním dělat. To zbudetečko litovat, a to je jedno. Tenhle ten hammer vlastně působí na všechno, ale dává fakt, má mít 21 damage. A pak tady mám vlastně armor, který jsou Shift a X. X zapnu vlastně na i dožon. Mně se do vesnice nechce chodit, ale také tam duch. A máme raid. Takže už jde si rejt. Tady máte time -lapse. ó oh. Takže to byl time lapse, takhle, <laughs> takhle jako menší, no. Ale. Karera. Takže já teď tady s tím typkem ještě vytrdit, ještě když půjdeš spát. Protože emeraldy jsou mega dobrý. Tak, tak. Dobrou noc. Ne, on spát já. Takže, tohle je to velký time-love vlastně To <těk> <těk> je krásný noveček. Ups. Aha. Dňavka. To bylo všechno. Reálně nevím, co jsem pokazoval s mikrofonem, ale omlouvám se jo. <těk> <těk> <těk> A jinak, aby to zajímalo, tak v přepočtu, na moje bohatství na diabloky mám 1130 diabloků. Já tohle všim, já jsem okolo 50, myslím, mám kolika milionů. Jo, zatím. No, mám 83. Ale, ale to je jedno. A jo, jsem si podával tu domu ty tomu. Jo, no, z něco, kéco, ještě překvapy. Nepríj se nebudu zatím domů tubi. Oh, A vlastně tohle je vlastně jako můj úvod proč... nebylo dlouho videa a tady ty věci. Tak první věc, škola, to je jako jasný asi. Ale... hlavně prostě nebyl čas. Ještě chci ukázat, co udělala... 100 týdnyček, prosím vás. Tohle udělalo... přesně 100 týdnyček pod vodou. A... tohle udělalo... Kyrtičko, bez vody. Tohle to. Jo, tady to. A druhou. A jsem nesmrtelný. Tak podělej Stačí jedna část tady toho armoru a jste nesmrtelný. Ale s botama můžete i lítat, takže stačí jenom boty a jste vlastně jako nesmrtelný. Ale když ho celý suit, tak vlastně jste nesmrtelný. Kromě vojdu, ten myslím, že vás zabije. No a... Živu. Abej prostě. To je mega OP, kamo. Kapeš prostě. Hej. Takže další věc co jsem zjistil, jo? Je ta, že můžu prostě pokácet jako všechny stromy v okolí. Prostě volat. Já to ukážu na zóně, ale ještě jednu. Jsem říkal, že tady ten strom je tady prostě hnusnej. Udělal jsem. Bum. Kompletně, tady bylo všude, prostě stromy, zmizeli. A že what? Čumte, prostě ty vše byly stromy. Chápeš? Prostě bylo plný inventář. Prostě what? Taková ještě jako věc předtím, až takže tak jakože... Zjišťuju zajímavé věci a myslím, že... Taky rypu to taky a to vyzkoušíme. A jsem si věcě sněh vyzkoušel. Jo, to je to taky. Ale zase nefunguje na stromy, to je blbý. Ale funguje to na jeden určitý strom. Jsi to do rákoho až jsem, tak naptal mi, dej určitě like a odběr a já se já tě tady jako vidím, že jsi tady jako dlouho. Seš, se zlíkuju, se tady podporu, takže se moc děkuji, že se jí podporu, takže si se tady vydržil až teď, anebo jsem to úplně vysral potom anu, a potom outro. Seš hodnej, děkuji a Uživí života, děkuji lidi, zatím ahoj. Jestli se vám to video líbilo určitě, like a odběr a úplně na a se vidíme zatím ahoj.